Viorica Dencii în ultura al tom al lui Mihai Tudose. Decizia a fost publicată în monitorul oficial. Vasile Felix Cosma a fost numit în funcția de presubliniere din al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dencii publicată, publicat, vineri, în monitorul oficial, scrie Agerpres. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cozma îl va înlocui în această calitate pe Augustin Leonid Moiziu. Premierul a semnat decizia de eliberare a acestuia din funcție.